السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرعة من شارع محي الدين أبو الهز تشطيب حديث شقة على الشارع مساحة 150 متر تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو الشقة في الدور السابع والعمارة فيها أسانسير والدور شقتين والشقة على الشارع طبعا احنا اول ما دخلنا من باب الشقة ده معنا مساحة الريسيبشن ريسبشن يشيل قطعتين طبعا شغل جيبسون برده اضاءات اول غرفه بتقابلنا ليها بابها ده دي الغرفه الاولانيه وميزه ان الشقه على الشارع كده طلعنا من الغرفة الاولانية على الريسبشن تاني بعد كده بنخش لطرقة التوزيع أول حاجة بتقابلنا على يدنا اليمين هنا حمام الضيوف لسه توضيب جديد وعندنا ده المطبخ مطبخ مساحته حلوة ميزة ان هي جاهزه للسكن اول تشطيب بعد كده بنخش على الغرفه الثانيه بردك على الشارع الريسبشن هو اللي داخلي والغرف على الشارع ومش مجروحه بعد كده نروح على الغرفة الثالثة الغرف مساحتها حلوة ومش ضيقه وبعد كده عندنا الحمام كبير اللي بيخدم الثلاث غرف طبعا لسه الحوض والصحي مركبش وده مكان كابينه شار دي تفاصيل الشقه بالكامل، اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس، اتمنى يكون الفيديو عجبكم دعمونا باستمرار لكي يستمر ان احنا نقدر نوصل لاكبر ناس تستفيد من العروض اللي بنقدمها، تظروا مننا فلل وشقق كمبونات حاجات متميزه الفترة اللي جاية وجولات مميزة ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته